det är ganska likadant. Ja. Vad ska du ha på den dagen? Ja, jag kör den. Man... Ska du tugga den eller inte? Det gör man inte va? Tuggan gör man om man lite lite fintsmakare. Tugga tre gånger ska man göra. Då mm. sväljer jag i Men alltså det, det är som att få en chans. Ja, det? det är är. Känner, känner ingen press va? Man ska inte titta för mycket på den. det ska vara i. Den Man bråter dig så stor, du. Jättekul, Jättekul. Bon appétit! <laughs> ja. Nej, det här kommer inte gå. Jo, då, då, då. Ja, så oh. <laughs> det är. Olof. du? Ja, när den ja, gick ner i halsen, men det var inte så <laughs> Ja, får var, Perfekt!